Rúd Jánosnyi vagyok, Piroska. December első hetében találkoztam először az Alami programmal, és mivel előtte már nagyon-nagyon régóta szenvedek különböző problémákkal, úgy gondoltam, hogy kipróbálom. Nagyon erősen fájt a térdem, a bal térdemben volt. Is. A, szintén a bal lábam, sarka, viszont e, csont vannak a saroknál. Annyira fájt, hogy járni nem tudtam, egy teljes éli ott ültem a lakásban, hiszen negyedik emeleten lakom, a lift nincs a lépcsőházba és nem írtam lejárni a lépcsőn, tehát csak üldögéltem. És december óta járok, most február elejét, tehát egy két hónapja csinálom a gyakorlatokat, és szörnyenetesen boldog vagyok, hogy tudok járni. Nem fáj a térdem, nem fáj a sarkam és olyan boldogan mondtam el ismerőseimnek, hogy mi történt velem, és az egyik az kapásból kinevetett, mondta, hogy ugyan már hány éves vagyok, hogy én hiszek a mesékben. A másik annyit mondott, hogy hát, ha hiszek benne, akkor biztosan használni is fog. És mondtam neki, hogy az a legnagyobb probléma, hogy sajnos én sem hiszek, nem hittem benne, és mégis használt, és jól vagyok.